Thank you. Víme, co se stalo čtyřkolce. No, Úplně přesně to vlastně nevíme, dozvíme se to úplně přesně až doma, protože až se ten motor rozebere. Teď už víme jistě, že se ten motor zastavil a podle takové zebroubní nějaký kontroly, co jsme prohlídli, vypadá to, že praskla ojnice nebo se utrh píst, ten motor stojí a je vlastně na vyhození, když to tak řeknu. My máme motor náhradní samozřejmě, takže jsme motor vyměnili, udělali jsme kompletní servis, co se týče vlastně volného dne a nový motor a jedeme dál. Po zničenému motoru a zrušené etapě konečně etapa jako víno, Steňku. Jo jo, tak včera se zrušila etapa, tak jsem aspoň zajel ten motor, který jsme vyměnili. Najel jsem zhruba 200 kiláčků a dneska uh, si to sedlo pěkně, <t> takže etapa vyšla krásně. Nicméně, když začnu od začátku. Ráno jsme startovali. Uh, už začaly tam být taky malé duny, takže vlastně tam už jsem začal předjíždět motorkáře, kteří startovali přede mnou, už já jsem startoval prakticky na konci závodního pole. A pak přišly rovinky v takovýhle pláně. Navigace byla v celku jednoduchá, jo, když se to řekne. Jed 50 km pod jedním azimutem, <laughs> ale ten azimut vy v těch dunách nejedete furt rovně, ne? Jo takže použijete sem, tam, sem, tam. Jo, snažíte se drobet udržet ten směr no a na konci těch dun byl bod právě, který podle mě byl hodně důležitý v dnešní etapě. Protože ten určil pak, kam máte je dál, jo. No a teď jsem, jsem se netrefil, ne úplně přesně. Tak jsem tam začal jezdit doleva, jsem lájil 500 metrů, tam nic, tak jsem zkusil doprava 500 metrů. Tam už mi pípil ten bod a už jsem jel po trase zase ale třeba 10 minut jsem měl zdržení, ale potom už jsem zase švihal dál do cíle, pak už to bylo v celku bez problémů, zase navigace, byly zase pláně, takže dojel jsem do cíle. Dělal si výborně v průběhu CP1 10. místo celkově 13. etapové a posun zase dopředu.